Primer de tot, eh, donar la les gràcies a les companyes i que estan avui aquí amb nosaltres I dic que, bueno, que avui inicia un, un cicle al districte, no diré que és un nou cicle perquè això està per veure i per anar-hi quatre anys, però tenim una molt bona notícia, és que Frenzina Vila trobat tornaré a trepitjar aquest espai. I nosaltres això ja et La Carauta, eh, fins i de Vila està de consens, del consens absolut en contra seva. En segon lloc, l'any que hem vingut Barcelona Comú i a la Mercè és de la de regida del districte. Hem de dir que no estan, no negarem que s'havien vingut d'alguna certa decepció, perquè de nou, les persones que han de governar el nostre districte estan imposades pel centralisme de l'Ajuntament de Barcelona. A diu de nou que no coneix els barris i que no participa en les seves lluites. Tot i això, confiem que ho farà un acte ben que ha caracteritzat el govern de municipal el municipi dels darrers anys. Pel que fa el nostre vot, és un vot en blanc. Un vot en blanc com no estarà rebuts als partits que han gestionat la misèria durant 36 anys. És una nostra generació entre un joc de repartiment de cadires que fa massa buscadura. Els altres presidents de nou han estat conyents tancats als despatxos de Casa Gran, de l'Ajuntament de Barcelona. Tot el pertinc a les presidències i els diferents partits polítics, simulant una falsa pluralitat. La tasca de la presidència, a més, és estrictament protocol·lària, de manera que no hi ha una possibilitat ni intervenció ni en la manera de política ni en la democratització de l'òrgan quan en descentralitzar les polítiques als nostres barris. Això sí, de la dreta cobradietes. La CUP que en Barcelona, tenim el districte a ajudar a forçar un nou cicle basat en la mobilització i en la construcció d'estructures de poder popular per superar unes situacions caduques i, per dir-ho extremadament limitades com aquesta en estem avui. Per això, no ens hem de ningú per donar una imatge de participació ciutadana, no ajudarem a fer veure que les decisions de la ciutat es als barris, perquè no és així, només és així, i mai serà mentre existeixin les institucions que perpetuen aquest sistema. Considerem que cal tots els districtes i barris d'autonomia, de pressupost i legitimitat, mitjançant hòrdons participatius reals i efectius, i una redefinició de dels marcs competencials. Treballant contra la misèria que ha generat el capitalisme als nostres barris ens treu al costat. Sigueu gestors de la misèria com els darrers governs que hi la ciutat que és hi molt endavant. Veniu a portar-lo del carrer, Venim a construir des de baix i pedra a pedra, perquè mai més no se'ns puguin imposar un projecte de ciutat basat a tractar-nos a totes com a figurants sense frase en un parc temàtic, el parc temàtic en que s'ha convertit aquesta ciutat. Moltes gràcies.